שכיתו נחמד כaze שפייסבוק מציא לנו לעשות קדום ל-אזה שו פוסט אומר לנו תמורה 24 שקלים תקבלו חה סיפה של 10,000 על פי אנשים תקבלו לנו על אתה אומש אומש נחמד מצידו את נזים שלום אומש זה נקרא بوست פוסט אפשר להשתמש בזה רק ימים אנחנו דע ימסות על פי אוקבים ואנחנו רוצים לفترת צמליים פוסט שיקבל הרבה חשיפה בלי איזושהי פעולה ספציפית כמו מחירה, ליבים, תגובות, רק שיחשפו. אנחנו רוצים להיכת על תהליך ארוך, על קמפיין שהולך ומשפר את עצמו, שמאפשר למדוד, שמאפשר לנו להגדיר כל פעולה ספציפית ולעקוב אחריו. אנחנו זה לא דרך הקידום המיידי שפייסבוק מציעה, אלא אנחנו עושים את זה דרך מנהל המודעות. מנהל המודעות, גם נקרא Business Manager, זאת המערכת שתלווה אותנו לאורך כל הקורס וכל הקמפיינים שלכם. אז אנחנו נהיה חזרים טובים שלה, נכנסים לשם דרך Business Manager, ואנחנו משתמשים בשביל להגדיר מטרה מסוימת בעסק שלנו, בין אם זה חשיפה, מעורבות. אם פייסבוק שכנע אותנו שאנחנו רוצים עכשיו לעשות חשיפה ומעורבות, אז אנחנו נעשה זה פה של וירליות. ואם זה רוצות להגיע למחירות, ואנחנו נשתמש במערכת הזאת בשביל להגיע למחירות. כאן אנחנו נוכל ליצור קהל יד בדויק, שלא נכוון את המודעות, ונעקוב אחרי כל ביצוע ומדד כדי לשתר ולהגיע לתוצאות הרצועיות בעסק. ואז אם הגעתם לפה, מין הסתם אתם באותה גישה כמוני, מאמינים בתהליך, וכמו שאמרו חזאל. יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה היא בעצם לומר שהקצר לפעמים הוא הרבה יותר ארוך מאשר הירידה לפרטים וההתעמקות שבסוף מוביל אותנו לביצועים טובים, להגשמת המטרות והיעדים שלנו וזאת בסוף הדרך הקצרה הגיע הזמן להכיר את סוגי הקמפיינים שקיימים. יש מטרות שונות לכל קמפיין מעורבות, הודעות ולידים נועה ואמרות מה זה כל אחד הם?